Привіт, ви на каналі Geekon Pictures, і сьогоднішнє відео про вихід нової частини гри Soccer Manager. Soccer Manager 2023 – симулятор менеджера футбольного клубу з ліцензованими гравцями. Розробники обіцяють понад 800 футбольних клубів із 35 країн світу, тож буде де розгулятися. Поки дати релізу нового сезону немає, для гри поки що з'явилася сторінка в Google Play, а в App Store її немає. В описі до Soccer Manager 2023 говориться – що гравці прийматимуть рішення про купівлю та продаж своїх спортсменів на покращеному трансферному ринку. Ймовірно, це натяг на свок угоди, тобто обмін футболістів без витрачання грошей. Крім цього, у Soccer Manager 2023 буде новий інтерфейс, так як кожна версія до цього мала свою неповторну стилістику. Також варто чекати на таку фічу як міжнародний менеджмент. Вона дозволить керувати командами з країн, які не належать до обраного континенту. Звичайно ж, розробники оновлять інформацію про клуби та гравців, та й додадуть нові країни з дивізіонами. Також в грі з'явитися редактор форм. Поки що це вся інформація про гру. Слідкуйте за новими відеосами на каналі, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, жніть на дзвіночок, та ставте свої вподобайки. З вами був Гекон, і давайте до побачення.